صوت المنبه <تصفيق> اسكت تانو التبركات عباس فاضل وحيض الله عويس من فاضل ولك عزيز نصراوي ما لك تلوم تلوم الجد ما يقدر الزيب يبلومك على الناس ينتك هذا اس مردود عقيل حران على حامد المعرس الخوغ وعلى راسه علي البصرة وعليه عليه عليه علي. حضور. أحلى سجاد عمك أحلى رعد أحلى مرتضى فرقة عمك من على الرماحي الحضور شل عن على راسي يلا صفق المعرس يلا غير لي يا عبودي عبودي يلا معزوفة أريدك تشتغل معزوفات ولك شفتك سمير علي ولك. علي, علي علي علي علي هي هي هي ما بقى يلا هلا هلا شو اسمه عزيز بس Now I'll be in تشيد هذان بنيه، هذا للعلا من ولايه يلتشيد خفاج منيه خفاج علا من ولايه يلتشيد خفاج منيه ممكن ما تعرفون يقصد الاداره ولكن من معذب يربخ النار ممكن ما تعرفون يقصد الاداره ولكن من اعزب يربخ النار خفاج تعذب الرعب وانا ابن الرعب هذا بدو النمبي يقول سجاد العكراوي صفاء العلم الله صفاء عمي وحيلنا الرعب وانا من الرعب شوف بعدك يا رعب أمك جابت لدوشك حلم لمة خلصنا هاي أمك جابت لدوشك حلم لما حطت في حواشي حتى لا توقع والغرفة اللي يطبها شعر ما يطلع والغرفة اللي يطبها شعر ما يطلع يا بنا يا فراحة ويانا فرحنا ناه ويا ولي يا بنا أرجع معزوفة ترجع معزوفة قصي قصي حلوة يلا عبودي يلا عبود علي يلا ولد علي. علي. علي علي علي يا يا بنا اشتركوا في <تصفيق> <نصري, نصري نصري خلنا فاصل ملفات عنا بود نرجع للشباب بس للشباب